It's gone. You both know what's at stake here. There isn't much road left. Take the bloody shot. Shalom. In this situation, we're going to make the team as a whole sweat, and I think that the direction we've done to do this is quite easy to turn into a storm. The job we're אז כפי שניתן לראות, אנו נמצאים בחלון האדיט בתוכנה, ולפנינו ערוצי השמה של כלל הפרויקט. שימו לב שניתן לראות את הסרטון גם בחלון ה-preview, וגם ברצועת הזמן, שמסייעת לנו לסנכן את האודיו לנקודות זמן מדויקות. במצב התחלתי נתון, נריץ את הפרסומת כמה פעמים, וננתח את האלמנטים הנדרשים להנפשה. באל ניסיון ידע להבחין מה יעבוד הכי טוב להמחשת התמונה, כשמדובר בבחירת האפקטים, המוזיקה, והקריינות המתאימים לעלילה והאווירה בצורה הטובה ביותר בכדי להבין איך זה נעשה, בואו נשמע בסולו רק את האפקטים שילוב אלמנטים נחוץ לפעמים בכדי ליצור סאונד המחשה אחד לדוגמה, אם ברצוננו ליצור סאונד של יריעה לפעמים ניתן להוסיף על זה סאונד נוסף, כמו של רעם, במקרה הזה. ואז אנחנו מקבלים סאונד אחד שהוא חזק ובעל אימפקט גדול יותר. עכשיו בואו נשמע את מוזיקת הרקע של הסרטון. פרסומות מסוימות יכולות להכיל מספר כיתי מוזיקה, כשכל אחד מן הקטעים מלווה תחושה או אווירה אחרת. וכמובן, העריכה ביניהם מתבצעת בהתאם. לאחר שסיימנו לערוך את המוזיקה, את האפקטים ואת הקריינות, בעצם נשאר לנו שלב המיקס. לפעמים, במקרה שאפקט ומוזיקה רקע או לחילופין, הקריינות אינם משתלבים, הפיתרון מצאו בהחלפה או בשינוי נקודת הסנכון, בכדי להביא להתאמה בין שלושת הגורמים. W7. Tout bêtement, comme vous le voyez, ils font un post ויש בו המון המון מקום le a